Tudorel Toader aruncă în aer scandalul protocoalelor secrete, se pot anula unele condamnări. Ministrul Justiției lansează un scenariu fără precedent în scandalul protocoalelor secrete dintre servicii sublinierei instituțiile din justiție. Tudorel Toader afirm, într-un interviu la Antena 3, ce ar trebui să se stabilească dacă protocoalele conțin lucruri ilegale în baza cărora au fost condamnați oameni. Dacă a sublinierea stau lucrurile, pasul următor ar fi anularea unor condamnări, mai spune ministrul. Problema este alta. Ce facem în urmă cu nu a, a faptului ce au existat protocoale, ci a conținutului protocoalelor? Se teme mirme, Se teme iarteme cu degetul? Să nu uitme? În baza acestei colaborări s-au derulat procese, au fost condamnai oameni. <fie> Întrebarea este a dacă noi timp ce pe lângă lege au fost astfel de instrumente, poate mai sunt, pe baza lor au fost condamnați oameni, putem să spunem noi într-un stat de drept ce asta e condamnarea sau trebuie să facem ceva, nu numai să scoatem coninutul protocolului, ci în caracter nelegal pe baza acestuia i condamnările nedrepte pe care unii le-au primit. Trebuie văzut dacă protocoalele au adugat la lege, au avut caracter nelegal, dacă pe baza acestor nelegalități s-a ajuns la condamnări nelegale, netemeinice. Numai pe calea aceasta putem vorbi de o reparaie corect, a declarat Tudorel Toader. Ministrul a explicat ce, dacă se ajunge la concluzia că protocoalele au fost nelegale, se poate cere în instancă revizuirea unor pedepse. Trebuie să vedem dacă senatarii, adugând la lege, nu s-au substituit legiuitorului, a declarat ministrul. Potrivit lui Tudor El Toader, se poate ajunge inclusiv la închetarea penală senatarilor protocoalelor.